Munduko kontsumo eta produkzioa ingurumenaren menpe dago. Hori dela eta, planeta zuntzitzen ari gara. Garapen ekonomiko eta sozialak ingurumenaren zuntzik eta dakar, eta gure bizeru beharrezkoak diren sistemak arriskuan jartzen ditu. Ekoizpen eta kontsumo harturatua gutxirekin asko egitean datza, baita bezitza estilo sostengarri bat eramatean. Azken proiekti arabera bera, munduko populazioa zortzi mila guztun milioi inguru aziko litzaki bimila eta hogeta marrean, eta behatzi milioi bimila eta berroketa marrean. Ia irun planetaren baliokidea beharko litzaki egungo bizimoduari eusteko behar diren baiebe naturalak emateko baldintza horiet. Munduko uraren uneko 3 baino gutxiago da edangarria eta hortik uneko 2,5 iżostu dago Antartikan, Artikoan eta glasierretan. Beraz, gizakioi uneko 0,5 soilik geratzen zaigu gure ekosistemaren beharrak eta gure beharrak kasitzen. Munduko jendea energian eraginkorrak diren bonbilitra aldatuko balitz, munduak 140 bilioi dolar aurreztuko litzke urtean. Energia globalaren euniko gogeta bederatzea kontsuntzen dute etxeetan, eta beraz, zortzen den karbonodioekzio emisioen euniko gogeta bata eragiten dute. Estaiztik hau ekaldatzea ere gure esku daiteke. Eta zerrekin dezakegu guk egoera unigueltea mateko? Guk zerbait egin dezakegu. Irantzuna bai da, aziean esan bezala ekoizpea eta kontsumo arduratua gutxirekin asko egitea handatzen. Eta bideoan zehar esan dugun bezala, hainbait portzentaia gure esku dago aldatzea. Horregatik, ematek txiki burututa adibidez argia itzaliz, gerabatutze behar dugunean, edo iturria itzaliz gehiagorabili beharrez dugunean, puntxungo omurriztuko dugu eta honela ugur dukaren eta jasenariagoa izan da.